اون می خدام انتخانت می میره با بینگان عزیز سلام تقدیم میدارم برنامه سیما با در باری فشار خون بلند است که دو نوع طبقه بندی شده یکی پرایمری میگن که دلیلش معلوم نیست یا اسنسیال هایپرتنشنز است بر اون که به خاطر پایه دلایل تیپی می تونه فشار خون بالا باشه دلیل دومش بسیار نادر است و بیشتر دلیل فشار خون بالا معلوم که نباشه اسنسالش بسیار معمول است خوب در جمله سکن که متناب با نام می برم سلیپ آپ یعنی توقف تنفسی انجام خواب می تانم ماریسیم از مالیز من کرد یک ماریسی بدن پرایمریال دوست داریم فیوکر ما سطح که تخم دانا چندین سیست می داشت باشه می تان در جمله هامل سانالی شارخونه بلند باشه خب پیسایی که در امریکا گرفتند زیادتر از 80 میلیون مردم در فشار خون بلند مثال که گرساد یک فیصد می که فشار خون بلند دارند و اینا تداؤیم می و پیجا فیصد فشارشان کنترل می شن. خوب خب فشار خون بلند می که بالا پیدا شد خصوصا از 65 سالگی باباد دوی برسی مردم می فشار خون بلند داشته باشند فشار خون بلند میشه که در هم پیدا شد و در عالت پریگلمسی ها و اکلمسی ها که در عملگی در است که با دلبدی و بعضا با سیزر یا سره یک می میشه هم پیدا شده میتونه فشار خونه مقسم معلوم میکنن کنن که به سستلیلی یک درجه بالایش است یک درجه پایانش است که فشار خون نارمل باید یکسدو بیست هشتاد و کمتر ازای باشه و فشار خون بلنده ال گرفتن که از یکسدو بیست تا یکسدو سی و و در استولیکی سر 80 باید باشه کهیده فشارخون بلند تلقی میکنن. و استیج یک فشارخون از 130 تا 140 استولیکی شه یا درجه بالایش از 80 تا 90 درجه پایانش شه گرفتند و استیج خون از زیادتر از 140 درج... درجه سستولیکشه گرفتن و 90 درجه دستولیکشه گرفتن که استریجی توی فشار خونه اگر فشار خون کنترل نشه خطرهای زیاد داره میشه حمله قلبی بده میشه استروک یا سخت های دماغی بده ایتلهجی اب بلند مثل که وقتا نگفتم که اساساًی و پرایمری شه اشتاد معمول است و همون دلیفش معلوم نیست و شکل دومش میشه که بعض دلائل تیبی باشه قبلا بردم بعض دلائلشه گفتم مثل پرامری، الدونسترنیزم یا یکلتاب، گرده میتونه بتن یا میتونه بعض مرزی های وهایی یا وریدی رنو واسکولر دیزیز از گرده میتونه فشار و خونه بلان بتن ابسترکتی و سلیب اپنیات و قفاید نفسی فشار و خونه بلان بتن و ایناله اگه فشار خون تدویی نشد و کنترول نشه و اگر تدوییم شد و به درجه نرمال که از یک سلسی پایاد از یک سلسی از و درست دول آورده آوردن نشد صورت باز خطرات دارد که مثلا می تانه که عملای قلبی می تانه که قلب فیل شوه می تانه که ستروک بته اگر فشار خون کنترول نشه میشه ک گرده از وظایفش شبان و حتی سحب مرگ عموما فشار خونه بلند غیر عرزی می باشه. ایچ و اگر بعضا عرز داد می میشه که گنگسی یا دیزی یا روی فلاش کنه یا سردردی بیتر و یا ای که خونی بینی بیاید و یا یک اصاب خرابی خب بعضا واقع تاجل <سؤال> فشار خونه بلند هست که ای هم می بعض اعایی وجود حتی از ظایفش پرتر مثلا این مثال برته میگمواری به یکسی او کلسی ها کهیهی بسیار در امگی پیدا آمشه با واقع بسیار عاجل است یا ل بندی گل فعلک قلب و فی خود عص میده یا عملی قلبی او یا او اول دی سکش که اورو تا یک شیریان عبر هست این چک میکنن یا پارامیش. در فشار خون بسیار بلند یا yeah, گرده um, از فعالیت میمونه این همه کیش میتونه از اختلاطات فشار خونه بلند باشه خب ما, ما چی میکنیم وقتی که فشار خونه ما نمی کنیم، مریض باید یک پین دقیقه بیشید و حالت استراحت بیشید و ریلکس کنه و اکسرسایز پیش از اون نکده باشه یا کافی او چای نخورده باشه یک نیم ساعت پیش از اون و باید از اون فشار خونش چک کنیم و یک حالت مخصوص از منم او کارکترشن آف که این ای ای هم فشار خون بلند میده یک مریضی است که فشار خون میتانه که در بار دا آرم یا بازوان ماهینه شده در پای یا شده که تقریبا زیادر از پاموزه میلیمتری تغییر میداشته باشه. خب وقتی که شخص تاریخچی فشار رو خون داشته باشه باید مقدار نمک بسیار کم کنه و نمک کم بخوره، سایز کنه، الکول نگیره من من و الکول نخوره اسمو سگرټ نکشه کافی نگیره و کافی اگر روز یک غیلاسې بگیره زیاد کافی نگیره و سودا و انرژی درنک و هر چیزی که های دماهی میته اینا همگیش برای فشار خون نقص میکنه فشار خون بلند می و بعض ماینات هست که دکتر توان کسایی که فشار خون دارن مثلا مایانی ادرار میتوند به خاطر وزیفی کرده را و یا ارتراساند کرده میتوند و یا ماینی خون میتوند، کلسترول کولسترول میتوند و همچنان گراف قلبی میتوند به خاطر که میخواهند که قلب ببینن که کلان نشده باشه و یا مایانی تایرهایت میتن، تیسج یاد میشه یا ماینایم خواب میتن که بنامه سیر بستادی یاد میشه بعض ماینات دکتر میته. خب یک نوه فشار خونه بلند هست نام واید کوت سندروم که شخص فشار نال داره و از دکتر میره کسی که چپن سفیده در جایی ببینه فشارش بالا میره پس فشارش پس دخانه بدیده و نارمال است. خب برای اما هر کسی که مفیشار خونه بلند داره باید تدویی کنه و تا تکنترول بیگه دیگه دیگه از با اختلاطات دچار میشه خوب واقعا وقت اختلاتات قبلا برتان گفتم که املای قلبی میشه به قلب کلان شد استروک بیاید و اتا بازن صحب مرگ میشه از خود باید فشار خونه کسی که داره همیشه کنترل کنه و دوا بخوره اکسرسایز کنه وزن ازن خود کم کنه سگرد نکشه و رژیم خوزایی خودم را بگیره کنه و در رژیم خود باید نیواجات زیاد بیره، از زیاد بیره نمک بسیار کم کنه و کسی که الکل میخوره الکول می هم فشار بالا بیبره الکول آیست کم کنه و استاد کنه و فشار خون بلند قابل تداوی نیست اما قابل کنترل راست، باید میشه تحت کنترل نگاه داشته شود و همچنان کسایی که فشار و خونه بلند دارن. باید همین ماینات فالت های فیزیکی را فراموش نکنند. بعض دوام که تنابرتون نام میگیرم است که برای فشار خونه بلند میتند که طبقی خاندان یا انجی تینزین کانورتن انزایم هنه بتر که که قلب چپ کلان شده باشه و یا شکر نو اول داشته باشه یا کدام مریضی گرده داشته باشه برای اشخاص ای ایس هنه بتره میتن انجی تینزین دو رسپتر بلاکر است که, بنام از که هم از خاندان بر شده. کسی فشار خونه بلند داده میشه، کسی کنیل بلوک کرده میشه همچنان کل ما میفهمیم که فشار خونه بلند یک سایلند کلر از یعنی اگر تدویی نشه شاید کسیب بسیار برگ شد و بسیار اختلاطات بزرگ شو از او خاطر به وجودی که اراز نمیده اما کسی که اراز ثوب میخیزم بسیار سردردی می داشته باشه و یا بخوندیزی می کنه بینیش یا عرقات قلبش یا قدر منظم نیست یا گوشش صدا میشن شنه که یا چشمایش دیدیش تغییر میکنه شاید کدام حالت خبیصی فشار خونه بلند باشه که باید اتمن نزد داکتر خود مراجعه کنه و همیشه نمک از روز پنگ گرام کمتر بگیری اینو بازم تکرار می کنم که ماینات ببخشید حرکات فیزیکی زیاد بکنین از الکول و سردرد پریز کنیم. تشکر. چند لحظه سابسکرایب کنید